رجع البرصة يمتع رجع البرصة يسحر هل هي مبالغة في تعليق يا ماذا توحشنا يا بزمان توحشنا يا مدلال توحشنا كورة زمان وكورة جمال وكورة دويان يا البرشلونه نعم تركتهم في حال معكمان عدوا له مع كومان عدت لهم شابي في هذا المساء هذا الدومينكو بلغة اخرى موسيقى موسيقى موسيقى والله A B cura uma...